Споконвік на віку українського Донбасу з українського бахмута. Ліна Васильовна, тепер ви можете бути гордими за чоловіків своєї нації. Ми, звісно, ще хапаємося за голову, за серце, за матню, за кишеню. Але спершу, як ви звички, хапаємося за зброю. І тепер маєте знати, що лінію фронту тримають разом. Живі і мертві. І дійсно. Кожної нації свої хвороби, а в Росії вона не вилікована, то ми допоможемо їм позовитися їхніх мук. З днем народженням наш національний скарб Ліно Костенко. І хочу зацитувати звідси слова з вашого віршу на історичних барикадах. На барикадах. На історичних барикадах. Чадучі йоїсь маячні, люди завжди на барикадах. Знають це чи ні? Нужність не дається на прокат. Не бува барокко-барикад Фуркне з купідонів потируха, коли свисне куля біля вуха Так що відійдіть, будь ласка Хто боїться бути збитим, наче в кеглі Смерть – це ще не поразка Навіть в переможних боях бувають повеглі Зважте з барикад герої до першої скрути і припиніть міщанські тарабари. На барикадах мають право бути повстанці, вороги і санітари. З Днем народження, наша Ліна!